اسلوم کو امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے تو آپ لوگوں کے سامنے میں اس پکچر کو ایڈٹ کرنے والا ہوں یہ بلیک پکچر ہے ہم لوگ اس میں کلر لائیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے تو یہاں پر میں چلے جاتا ہوں فلٹر میں فلٹر میں جانے کے بعد میں کیمرا کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر کیمرہ اوپن ہو گیا ہے سیچوریشن اور وائبرینس کو آپ لوگوں نے فول کرنا ہے تو آپ لوگوں کی جو پکچر ہے وہ کلر میں آ جائے گی اور ادھر کلر کرنے کے یا ایڈٹ کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر آ کر اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یلو اور گرین کلر کو میں نے بڑھا لیا ہے تو یہ میری پکچر وہ ایڈٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اسے ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنی پکچر کے مطابق آپ لوگوں کو جو کلر چاہیے اگر آپ تو زیادہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں خاص کم تو آپ لوگوں نے وائبرینس اور سیچوریشن کو بڑھا کر ہی کرنا ہے ان دونوں کے بڑھانے سے آپ کی جو پکچر ہے وہ ایڈیٹ ہو جائے گی باقی آپ نے ایڈیٹنگ جو ہے وہ اپنی پکچر کے مطابق کر لینی ہے جیسے آپ لوگ کرنا چاہیں تو ہمارے چینل کیجیے سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے اور بل لائکن ضرور پریس کیجیے ایسی ایڈیٹنگ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو سکھائیں کہ آپ لوگ کیسے اپنی پکچر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے چینل کیجیے سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پکچر کو اپنی امیج کے مطابق ہے, کلر دے لیا ہے تو یہ ایسی ایڈیٹنگ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور یہاں پر میں کر دیتا ہوں اوکے آپ لوگوں نے بھی اپنی امیج کے مطابق ہی سیٹنگ کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ جو میں نے سیٹنگ کی ہے وہی کریں بس آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کے پاس بلیک پکچر ہے تو آپ لوگوں نے وائبرینس اور سیچوریشن کو ہی بڑھانا ہے تو یہاں پر میں لیئر بنانے والا ہوں لیئر بنانے میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا تو یہاں پر میں ویڈیو کو کرتا ہوں فاسٹ آپ اتنی دیر میں ہمارے چینل کیجیے سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے اور بل آئکن ضرور پریس کیجیے